Isolta avulla tarkistat, onko yrityksellä maksuhäiriömerkintöjä. Tarkistamalla tiedot, varmistat asiakkaittesi maksukyvyn ja vähennät riskejä. Katsotaan miten. Haetaan ensin asiakas, jonka tiedot halutaan tarkistaa. Tai tarvittaessa luodaan uusi kontakti. Tarkistetaan tässä tilanteessa tiedot meidän omasta yrityksestä, eli Isoltasta. Klikataan kontaktikortilta löytyvää, tarkista onko maksuhäiriömerkintöjä kuvaketta. Haun hinta on 2 euroa per haku plus ALV. Vain onnistuneet haut veloitetaan. Vahvistetaan tapahtuma klikkaamalla OK-kuvaketta. OK Näin, hausta on nyt tallennettu raportti kontaktitapahtumaksi. Raportista näkyy mahdolliset maksuhäiriömerkinnät. Onneksi niitä ei tässä tilanteessa ollut. Jos maksuhäiriömerkintöä kuitenkin löytyy, raportissa näkyy velkojat, maksuhäiriömerkinnän tyyppi ja kuvaus sekä päivämäärä. Maksuhäiriömerkintöjen tarkistaminen onnistuu kaikilla isolta laajuuksilla. On voi kuitenkin tehdä vain yrityksille.